Yasalan. Bu videoda sizlərlə bilikdə CDS proqramlaşdırma dilinin birinci bölümünü çəkirəm, bu dərstə neyi örgələcəyik? CDS proqramlaşdırma dilini örgələcəyik. Niyə mən CDS proqramlaşdırma dilini çəkirəm? Çünki e, mən kanalda, yəni bu kanalda mən Unity 3D-nin UNİT kodlarını deyirəm, yəni təməl kodlar, e-numerator və s. Bunları biz bilmək üçün, 12 kodlarını biz mütləq CDS proqramlaşdırma dilini bilməliyik. Çünki biz CDS proqramlaşdırma dilini bilməsək 12.3d-nin kodlarını bilməliyik, amma bunu keçirəm ki, bilək. Şimdi Biz CDS-in konsol uygulama uygulamasını örgələcəyik. Necə yükləyə bilərik? Visual Studio-u yəni Biz internetdən Yükləyə bilərik, Visual Studio yazıb. Sonra isə Linkini mən yadından sıxmasa qoyaram. Açıqlamada və sonra gəldi e, bu necə edəyə bilərik. Məsələ, məndə video internet yoxdur deyə Visual Studio Installer yazılmır. Sə oradan o platform konsol platformunu seçəcəksiniz. Zaman CDS olanı. Və sonra isə sizə də belə bir ekran gələcək. Sonra da konsol ilə qlamasını basıram və proyektin adı ders bir olsun sonra bunu aktiv edeyim sonra isə burada kompüterin arasına bu proyekti yazı saxlasın, onu seçirik mən də yarad bura bastım sizin üçün bir CDS proqramı yaradır Həm, konsolu örgələcək Konsol deyəndə nəyi, nədəri tuturam. Yəni, gmd yazılan zaman, baxın, bunun CDS versiyonunu deyirəm. Yəni, konsol deyəndə, baxın, onu nədəri tuturam. Yəni, məsələn, gmd kodları, yəni, biz orada gmd kodlarını edəməyəcəyik. Çəkcə, burada, yəni, CDS-in konsolu da, baxın, baxın. İndi, açıldı, gördüyünüz kimi. Burada e, qısacası buranı bəhs edəcəyəm. Yəni məsələn hələ yəllər var ki, yəni onları bilməsə də olar. Amma yəni amma baxı salacəm. İndi birinci burada bir nədir? Yəni burada birinci sətirdə bu using system nədir bu? Bizim bu kodumuz ümumilikdə hansı kitabxanalardan istifadə edir? Yəni, bizim kodumuz mütləq bir kitabxanadan istifadə edəməlidir. Yəni, bu, kodun kitabxanasıdır. Məsələn, bu, bunu silək, xata verdi Gördüyünüz kimi, bu, bu konsolun içində bu kitabxana varmış. Gördüyünüz kimi, bu sistemin içində konsolun metodları hamısı buradadır, fonksiyonları hamısı buradadır. Ona görə biz bir kitabxana lazımdır. Kitabxana əlavə etmək olar. Məsələn, nədir? Məsələn, bir dənə nümunə. Uyğun gəlir. Siz demək .collections. Baxın, belə bir kitabxana var. Bu kitabxanada, yəni müxtəlif metodlar var konsolda burdakı olduğu kimi amma biz lazım olan zaman bunları işlədirik. Sonra isə namespace nədir? Namespace, yəni Dərs 1 adında biz Dərs 1 adında biz bir namespace yaratdıq, yəni bir layihə yaratdıq. Baxın, bu namespace onun adıdır. Dərs 1. Burada baş, sıfır başvuru deyilən bir şey var. Yəni, bunu biz anlasa bir koddan çağıran zaman, onda bu başvuru bir artacaq. Həmişə çağıran zaman bir artır. Class program, yəni biz bir dənə yani kod yaradan zaman həm də class yaratmış olduq, yəni sinif. Bu sinifin də adı proqramdır. Bunu istədiyiniz ad olaraq dəyişdirə bilərsiniz. Amma bunu dəyişdirəməlisiniz, çünki bu özü bir yani metoddur, yəni classdır, class bir, yəni, asar sözdür. Sonra isə, gördünüz kimi, burada yəni, figurlu mörtəzə var və açılır, burada bağlanır. Bu deməkdir ki, bu figurlu mörtəzə burdan bu olan kodları yəni, oxuyur. Yəni, biz gəlib, buradakı kodları bundan bura altında kodlar yazmalıyıq. Hı -hı. Burada static void main string arcs, yəni, bizim Ah bütün yani kodlarımızı bu burada yazırıq. Yani string arcs bu fiqli metadayın aşağısında bütün kodlarımızı bura yazacağıq. İndi isə bunu bastım Ve burada bu static void main string bizim ana kodlarımız burada yazılacaq. İndi bizim yani bilim en asandan başlayaraq bunları bilməliyik Şimdi yazıram. Nəyi bilməliyik? Bunların hamısını başalacağım. Edit, edit sonra float regm, bunu da regm adını verək məsələn, float dedik, bull dedi bu da yazar bu, o oldu bull truf alsi bunu da sonra long var, bunu da yazar uzun regm edit yazar sonra string bilməli olacaq yəni əsas əsasları yazacağam adına qoya. Sonra çar var, onu qoya. Ondan tək yağdı. Tək eee fətax bunadır. İndi burada neçə dənədir? 1 2 3 4 5 6 dənə dəyər tipi yazdık. Birinci diz Yəni, biz yəni, çox vaxt CDS-də dəyərlər ilə işləyirik. Yəni, int dəyəri, bura ki, gördünüz, bu hamısı dəyərdir. Amma burada int var, float var, bull, long, string, char. Bunlar hamısı dəyərlərdir. Biz çox vaxt dediyin kimi CDS-də dəyərlər işləyirik. Bu dəyərlər nədir? Birinci, bu dəyərlər, məsələn, int yazmışıq. Int ancaq özündə tam... tam tam ədəd saxlaya bilir. Yəni, məsələn, burada birinci necə dəyər tamınlayırıq, onu deyim. Birinci, birinci dəyişənin adı, yəni int dəyişənin demə, yoxsa flowat dəyişənin demə, dəyişənin adı. Sonra isə işte boşluq bıraxıb ad veririk istədiyimiz kimi və onu bərabər eləyirik, məsələn, ona da dəyər də verə bilərik, məsələn, mən int dəyişənin 5 verirəm. Çünki, Yəni int ancaq rəqəm alabilir, hərif ala bilməz. Məsələn, hərif yazıram. Hərif, yəni, göz kimi səhv verir. Çünki bu stringdir. Yəni, bunlar bu işə Ancaq bunun üçün də rəqəm, ədəd qoya bilərik. Məsələn, 58. Amma məsələn, mən bunu dediğim kimi, dediğim kimi bir axt, bu int yazmışam burada. Bu ədəd dəyişir. Ədəd, verdiyim ədəd. Bu int tipindəndir. İnt tipi də dediyim ki bir aq, yəni ancaq tam sayı olur, məsələn, 58.5 ola bilməz, çünki, dediyim kimi, tam sayı olur, amma mən necə edə bilərəm ki, 58 tam 5-i yazarım, amma bura yazamdıram, çünki, dediyim kimi, int tam sayı olur, amma fluid həm tam sayı, həm də kəsir, kəsir sayı da tamlaya bilərik buna, rəqəmi qoyuram, məsələn, 2 5, Amma kitam onda 5 qoyurum. Amma axına f-ni qoyuram. Yəni, bunun nə üçündür? Bu dəyərin float bir dəyər olduğunu. Yəni, ondalıqlı bir dəyər olduğunu deməliyəm. Amma mən bunu, məsələn, 2 qoysam da yəni, səhv verməz. Amma tam kəsir ədəd yazıramsa, sonra bir f-hərfi yazmalıyam. Yoxsa xəta verəcəkdir. Yəni, baxın bunu. Amma mən gəlib bunda məsələn yada bil, yenə də buna 5-dəm 10-da 10, 4 yazıram, əl 8-dəm 10-da 4 yazıram, amma f qoysam da yenə yəni xəta verəcək. Çünki dediyim kimi bu int ancaq tam sayı əldə veririk. Tam sayı götürür. Bu nədir? Bu suqra başlayacağım, çünki bu, biraz bunlar, biraz aşağıdakıları bilməlisiniz ki, biraz qavraya biləsiniz. Long nədir? Long da, baxın, Bu da bunlar kim idi? Int float long kim idi? Amma long çox sayı özündə tuta bilir. Məsələn, məsələn, yəni 500 500, məsələn, bunun nə deyək? Long nə nə işidir? Elə bilincə int-dən long sinonimidir. Yəni ikisi də eyni bir şeydir, amma fərqləri var. Nədir fərq? E, bu int ancaq 2 2 milyard neçə dəyər Yəni, həddi var bunun. Yəni, məsələn, mən belə-belə-belə-belə qoya qoyaram. Sabit çox büyük. Gördüyünüz kimi, yəni, çox uzun bir rəqəm ədəd qoydum, amma bura deyir ki, bu tam sayı sabit çox büyük. Yəni, bu int ədəd dəyəri çox, çox, yəni, özündə bir bir bir həddi var onu. Ona kimi saxlayır, ondan oyanı saxlaya bilmir. Ona görə də, bu int ədədi Yəni, fərqləri un, bu, budur. Amma mən longda uzun dəyərlər ya da edə bilərəm. Məsələn, 255. Gördüyünüz kimi, Yəni, Yəni, çox da o qədərlə böyük olmur, amma Yəni, biraz böyük qoymaq olur. Məsələn, bunun da maksimum bura kimi qoyabildik. Long yəni, özündə uzun bir əraqanlər ya da ədədlər saxlaya bilir. Intdən fərqli oldu. Sonra bunu edirik, edirik. Ed ed ed ed Buna da verəcək, məsələn 102 milyon 5 2 milyon 500. 2 milyon 500 oldu. 2 milyon 500 oldu. Şimdi burada string nə yazıbışıq burada. Bu string ancaq özündə hərf yadda saxlaya bilər, yəni Hır, və bunu deyim ki, string bir dəyər, yəni yazıya ait bir dəyər edirsə, onun müsləq dırnağın içərisində yazmalıyıq. Burada məsələn, string dediyim kimi, ancaq hərif götürür, həm də rəqəm götürə bilər. Amma bunları, yəni rəqəm kimi oxumur, string yazı bir hərif kimi oxuyur. Yəni, hı, sonra bir 8, istədiyimiz ədədi yaza bilərik rəqəmi, hərfi yaza bilərik biz amma bura 8 rəqəmi yazmışıq amma bu o demək deyil ki yəni, bu, yəni bunu biz toplaya bilərik amma bu, bunu yenə yazı kimi baxır yəni, bu hərifdir yəni, fərqi nədir? məsələn, mən int bununla 58 dən məsələn, int də ədəd var 58 dən mən məsələn, dən də dəyər yadaq. int, edəd, 2 bərabərdir 12 Baxın, mən 2 həllət var, mən bu 2 toplasam e, Yəni, 58-ci 12 gələndə neçə eləyir? 58-ci 12 gələndə 70 Yəni, 70-dirsə onda Devabı 70 alır, çünki biz ikisini toplamışıq Amma mən gəlib, yenə yəni, bir dənə string dəyər yardaq Bu string dediyim kimi, özündə yazı-yazı saxlayır Məsələn, buna 8 qoyaq, buna da 2 Əgər mən bunları toplasam Bunları mən toplasam və də səhv verir Çünki eyni, də, eyni adı sahib olurlar deyə ona gəlir səhv verir Hə, mən əgər bunları toplasam, yəni string yazı 1-8-i 1-2 Onu da mənə toplayanda konsolda, onda da mənə 82 verəcək Çünki bunları yazı kimi oxuyur Amma mən bunları intdə edəsəydim 10 və yazardı Çünki bunlar yəni intdə olardı Amma mən stringdə deyə deyə bunları birləkdirsəm Çoplasam, onda 82 deyər. Yəni, onların hamısını hərif kimi oxuyur. Sonra, burası çar var. Stringi oxuyur, amma burada, məsələn, işlədiyimiz kimi çoxlu-çoxlu həriflər yada saxlaya bilərik. Amma burada, bu tək hərif yada saxlayır. Tək hərif, hı, yəni biləyim. Amma bunu tək dırnağın içərisində deyirik. Məsələn, s. F yasam, səhv verələr. Çünki, dediyim ki, bir hərif yada saxlayır. Sonra vergil qoyaram. Sonra S Sonra A Məsələn, yəni, bunda istifadə olunur. Məsələn, tək bir dənə hərif yada saxlamaq istəyirsiniz. Bunda istifadə edə bilərsiniz. İndi. Burada, yəni, bunları əsasını baxa saldım. İndi isə dəqiqəyə baxınım. Qöyə nesni dəqiqə keçib. 9 dəqiqə keçib. Yəni, bu bölümdə bu bölümdə yəni bəs, bəs olsun yəni yəni çox. bir bu siz bu bölmündə bunları bilsəz yəni hələlik bəsdir. Gələn dərslərdə də operatorları görəcəyik. Yəni necə görəcəyik? Məsələn, bir dənə yəni son dərsə keçmədən keçməmişdən əvvəl burada bir dənə nümunə eləyək. Yəni konsola bir yazı yazaraq, yəni biraz nümunələr eləyək. int a Məsələn int a bir int dəyəkini yaratdım adına a qoydum və onu bərabərlədim 5-ə sonra yenə bir dənə int qoydum a bu səbərdə b qoydum sonra bərabərlədim məsələn 8-ə və məsələn bu konsol dediyim ki məsələn mən yazı yazdırmaq istəyirəm konsol yazıram və nöqta qoyuram yəni konsolun içindəki bright line yəni, yəni əmri ilə mən ekonomi yəni konsolun əklanına yazı yazdıra bilərəm burda write nədir, line nədir write yazıcaq yəni, olduğu sətirə yazıcaq write line yazıcaq yəni, alt sətirə yazıcaq yəni, məsələ, üçüncü sətirdə isə write line yazmışam, üçüncü sətirdə isə dördüncü sətirə yazı yazıcaq amma write yazsam həminki olan sətirdə yazıcaq mən alt sətir istəyəm deyə write line yazıcam write line yazıcaq yəni konsol yazı yazıdırdıq və mörtəzi açan zaman Böyle bir şey gelir ve dırnağ içerisinde yazıram yani bu demektir ki bu string değer alır Eğer ha bir yerde siz Hani kodlamadın hansı bir yerde bir dırnak ki dırnak görsez bilin ki O oh bir string değer döndürür yani string değer alır ona göre de bu konsol Gördüğüm kimi burada tırnak gören bu de demektir ki bu konsol Brightline emri String bir değer alır ona göre eğilirik. Ve iyilik Burada konsola mesela A-dan B-nin cəmini yazdırmaq istəyirik. Ondan aqarıram. Yəni, Adi, riyaziyada ayrı bir şeydir. A üstə gəlisin, B-ni yazdırıram. Bizə də cavab nə olacaq? Yəni, A-yəzmişəm ki, A üstə gəlisin, B. A, B üstə B, B 8. A üstə, yəni, üstə gəlisin, 8, 13. Ona görə də 13 çıxacaqdır. Amma burada bir səhvlik olacaq. Buna göstərik, amma birinci basıram səhvlik olacaq. Konsol bağlanacaq. Amma bağlanmayacaq. Təzə gələn cüncəlləmələr də konsollarda bağlanmır. Yəni, görəcəksiniz. Baxın, köhnə konsollarda direk bağlanır, amma təzə konsollarda, yəni təzə yeni konsolda yəni, belə bir şey olmur. Gördünüz kimi, 13 yazdırdı. Burada göstərir, gördüyünüz kimi. Məsələn, istəyirsiniz ki, burada bu yazı olmasın, nə qala bilərik? Yəni, burada yəni, bildim proyektimizin fail yolunu göstərir. Bunu necə yəni aradan qaldı, görünməməsini necə eləyərik? Onun üçün yəni console.readLine deyən bir komut var. Yəni bu sətri oxu. Yəni bizdən əmr gözləyəcək ki, bir, bir, biz bir hərfə basan zaman konsolu bağladı, bağlayacaq. Mən yəni, etdim, bura burana basacaq basırıq və gəlir kodun dəyərlənməsinə gözləyirik və onun iç sığır və burdakı yazılar gedir enter zaman basan zaman yenə bu gəlir, amma sonra da enter-i basan zaman çıxır. Şimdi bu bölümdə videomuzun sonuna gəlirik, yəni bunları bir səhət təməl-təməl yaxşıdır, yəni bu bölümdə bunu gəlindik. Gələn dəftə görüşənə dənək, sağ olun.